Відіскоп про його так чи інакше переконає контракт підписати з патріотичних якихось ще міркувань, натиснуть. Ну але думаю, що досягнуть свого навряд чи так конфлікт це буде завершуватися. Інша справа, що все вперлося в гроші, все вперлося в те, що коноплянка отримує а, значні гроші за, от, за, за інформацію близько трьох мільйонів євро. Відповідно, Авромі два з отримує а, Франческо Тотті. І це означає, що, мабуть, фінансова пропозиція персональна для, для Коноплянки, бо клуби вже узгодили між собою, Суму там влаштовує Дніпро як-не-як, а фінансова пропозиція Роми не влаштовує його, його батька, який займається його справами. Відповідно, ми, мабуть, побачимо, що український гравець знову залишиться за підсумками трансферного вікна, коли його сватили туди-сюди в п'яте і в десяте місце, все одно залишиться в Україні, бо в Україні, як не, на диво, більше грошей для нього, ніж, для, ніж в Італії, ніж в Плюс, я так розумію, що е, все-таки Рома і взагалі Італія для, для нього і людей, які займаються його справами, не була ніколи пріоритетним варіантом. Вони хотіли в Англію, Ліверпуль, Тоттенхем, Ліверпуль, Тоттенхем. Як ми бачимо по тому трансферному ринку, який існує зараз в Україні, з України їдуть середняки, з України їдуть лідери. І до них немає місць. Для лідерів ці всі місця залишилися, їх триматимуть Динамо, Шахтар, Дніпро, це справа іміджева для олігархів. Вони захочуть все-таки згодні платити їм мільйони доларів, мільйони євро, як вони їм платять. А найбільш рухливими на такому, тобто готовими поїхати в Європу, в Азербайджан, в Казахстан, в Катар, поїхав Маркодевич в другу лігу. Будуть ті, кому в кого місць не залишилося. Тут за кого не тримається персонально. Через це у нас буде такий розрив на найбагатших і найбідніших таких гравців, які грають за, за їжу і гравців, які грають, на яких всі моляться, в тому числі президенти. Вітіскоп спортивне відео.